Jeg heter Magnus Nohr, jeg på Høgskolen i Østfold. Dette tror jeg er det enkleste og beste tipset til alle norske lærere som skal gå online. For det første, sats på asynkron undervisning og ikke synkron. Det vil si at du kjører og lager film i opptak, og så legger det på internet i forhold til å prøve å streame i samtid ut til elevene. Alle må befinne sig på samme sted samtidig, både lærere og elever. Nå skal jeg vise deg du bruker Powerpoint til å spille inn dine undervisningsvideoer, där du skal forbilde et budskap til elever eller studenter. Først må vi gjøre litt magi, og da gjør vi det i Powerpoint vi å trycker på knappen Fil. Oppe til venstre, så går vi helt på bånd, og der er det et valg som heter Alternativer, vi klikker på det. Så kommer det fram en hjelpemeny, och der går vi og velger valget som heter Tilpass båndet. Så går vi i kolommen til høyre, blar oss helt nederst, og der finner vi noe som heter opptak. Den er ikke haka, den kan heter Recordings på engelsk. Hvis du trykker på opptak her nå, og så trykker vi OK. Legg merke til, på toppen her har du nå fått et nytt fanark i PowerPoint. Dette skal være tilgjengelig hos alle som har Office 365 PowerPoint installert. Hvis ikke du har det på din matemaskin, så må du kontakte din lokale IT-driftsavdeling. Nå har jeg en PowerPoint-presentasjon her. Og de fleste støtter seg jo på PowerPoint når de skal holde en undervisningsakt. Så det jeg vil du å gjøre først, åpne den PowerPointen med den informasjonen du har tenkt å formidle til elever eller studenter. Nede i høyre hjørne, der må det være åpning slik at vi får plass til et såkalt talking head, eller et bilde av deg selv der du forteller om vad som er på denne presentasjonen. Så går jag bort til innspilling, og på innspilling trykker jeg for å kunne komme in i dette verktøyet. Det første du må sjekke er at du har koblet til mikrofon og webkamera. Det gjør du oppe til høyre her under innstillinger. Hvis du trykker på denne knappen så får du se hvilke valg av mikrofon og hvilke valg av kamera det har gjort. Her er det så selvfølgelig best om du bruker ett eksternt webbkamera og en ekstern mikrofon, men det har det færreste tilgang til, så det går som regel veldig godt med det webbkamera som er innebygd i din bærebare PC, og mikrofonen som er bygd inn i din bærebare PC. Så følger du med nede i høyre hjørne om disse ikonene er aktive, at den er slått på mikrofon slott på webbkamera og at du har faktisk en forhåndsvisning av hvor bildet vil ende opp nede i høyre hjørnet hos deg selv. Så kan vi titte oppe på toppen her, her kan du trykke på notater, der kan du føre egne notater til deg selv i lysbildet hvis du ønsker det. Og der blir jeg påminnet av meg selv at jeg skal også vise dere nede her, så har man muligheten til å kunne tegne. Så underveis mens du spiller in presentasjon, så kan du tegne på selve tavla eller lysbildet mens du snakker. Så kommer det viktigste, og det skjer jo oppe i venstre hjørne. Her er det sånn at ta dig tid, du skal nå spille in en video og snakke om ett lysbilde av gangen. Og når du er ferdig med å snakke om det lysbildet, så stopper vi opptaket, og så går vi videre til neste lysbilde, og så spiller vi inn informasjonen om det. La oss titte. Jeg går nå in og trykker på spill in. Han teller da ned, 3, 2, 1. Nå ska jeg vise deg hvordan du spiller in en film i PowerPoint. Så kan du trykke på stopp eller pause, og nå har jeg da fått denne filmen som ligger nede i høyre hjørne. Jeg kan fjerne den hvis det ikke ble bra, hvis det er nødvendig. Men nå later vi som det gikk bra, og jeg går videre til neste lysbilde. Jeg trykker på pil til høyre her borte og er da klar for å spille inn det jeg ønsker å si om Lysbilde 2. Og her fortsetter jeg historien fra Lysbilde 1, og så videre. Pause eller stopp når jeg er ferdig. Nå er det selvfølgelig dette bare en demo, så da trykker jeg på Escape for å gå ut av denne presentasjonen. Hvis du nå titter bort på lysbildene til venstre, så ser du at begge to har et såkalt talking head, en liten video av mig liggende nede i høyre hjørne. Her kan man trykke, hvis man går med muspillet over, så kan man klikke på play, og her fortsetter jeg historien, og så kan man høre på hva som blir sagt. Men nå er jeg egentlig ferdig med å lage videoene til PowerPointene mine. Nå må jeg publisere disse ut på nettet slik at studentene eller elevene mine får tilgang til de. Hvordan gjør jeg det? Her kommer ett par eksempler. Du har en løsning som heter «Publisere til stream». Hvis skolen din har aktivert stream, så kan du publisere tjenesten ut til Microsoft tjeneste, og så får du en delingslenke som du distribuerer til elevene dine. Veldig enkelt hvis den er aktivert hos deg. Personlig så liker jeg å ha litt mer styring på videoene, så jeg velger den knappen här som heter «Eksporter video». Så trykker jag på den. Så velger jeg at jeg ska opprette dette här som en videofil i et flott fylformat som heter MP4. Så då trycker jag på opprett video. Så må jeg bestemme hvor skal jeg skal legge fra meg denne videon. Jeg velger nå å legge den under videoer. Og demopresentasjon oppdag PP det blir filnavnet i MP4 videoformat. Jeg trycker på lagre. Nå lagres denne som en MP4-fil og hvis jeg går i filbehandling og inn på den aktuelle mappen, så har jeg nå denne videoen. Nå skal jeg vise deg hvordan du spiller inn en film i PowerPoint. Og her fortsetter jeg historien fra Lysbildet 1, og så videre. Og jeg hadde jo bare to slides i min video, så dette ble hele filmen. Så er da spørsmålet, hvordan skal man publisere denne til elever og studenter? Det naturligste for de fleste er sannsynligvis å laste det opp i LMS, som det er Canvas, It's Learning Front, eller hva det er for noe. En annen måte er jo å gå inn i Teams hvis du brukar det, og så gå på Filer, och så kan du trykke på Last opp, og velge den aktuelle fila og laste den opp till elevene dine. Personlig foretrekker jeg å publisere filmene på YouTube. Da må du bare opprette en konto på YouTube, så går du på denne plussen oppe i høyre hjørne som heter opprett eller last opp video. Så kommer du til en side her, og da må du velge den filen som du skal laste opp. Her finner jeg den filen jeg akkurat lagde. Trykker åpne. Nå går här her litt tid, så nå kan du legge til et par minuter. I tiden så kan du skrive inn navn på vad filmen skal hete, en beskrivelse hvis du ønsker det, trykker på näste, trykker på näste, och välja att publicera den offentlig eller göra den privat. Jag har ikappfört, kan du frimdelas lägga ut och dela den offentligt på internet, men bara de som har tillgång till din link vill kunna se filmen. Och så trycker jag på Lagre eller publicera. Då kan jag trycka på den knappen här och så kan jag kopiera denne linkadressen. Det är den jag distribuerer till eleverna för att de ska kunna se filmen. Den sista måten jag tänkt att visa dig är hur man du publicerar filmen via OneDrive. Alle norska lärare og elever har 1 terabyte lagringskapacitet, så här ska det vara mer än nog. Det du gör är att du går till OneDrive. Eh jag vill en egen mapp. Det har varit där i förbindelse med detta här, så då går jag in och trycker på ny eh och så lagar jag en mapp. Jag kallar min for skärmupptag och så trycker jag på upprätt. Så nu jag går in i den mappen som heter skärmupptag. Og så går jeg og velger «Last opp». Jeg må altså finne fram til den filmen jeg lagde, og velger «Filer». Bla meg fram til filmen jeg akkurat lagde, og trykker på «Åpne». Nå vil det ta litt tid men den lastes opp til OneDrive. Så, vad skal du så gjøre for å dela denne här. Ja, du kan trykke på «Del kobling. Du kan velge här oppe på toppen og trykke på «Del». Eller du kan trykke på hake der og gå bort på privat. Og her går du in og så velger du del. Och så velger du vem som skal ha tilgang. Jeg trykker alle med koblingen, da får hele verden tilgang. Hvis jeg hadde valt Høyskolen i Østfold, så ville bare min egen institution få tilgang. Så må du bestemme om man skal kunne redigere eller ikke. Jeg vil ta vekk redigeringstillatelsene i denne omgang, og så trycker jag på bruk. Så kan jeg skrive i navn eller e-postadresser til de som skal motta denne filmen. Jeg velger i stedet Kopier kobling. Og hvis jeg nå trykker på Kopier her, så er det denne adressen jeg skal distribuere til mine elever studenter, for at de skal kunne se den filmen som jeg har delt med dem på internet.